�심히 znaj utan රොළ� Fot i ට ව෕, රෙක දර වේීров, ිො හීග DOWN ත෼ි වීෙ ව්%, ළනේ정이ливо වනසේ විනදා වගේම පුරහඳ පුරවරයට පායන විට විනදා වගේම පුරහඳ පුරවරයට පායන විට දැනෙන දුකනි දුක්ක් බව ගැමුරු ලෙස දැනෙනවා මට නැඹුරු ලෙස දැනෙනවමක කුරුඳු සුව නැති සුළඟම නැඹුරු වී මගේ අඳ ගසනතුරු ප්‍රථම ප්‍රේමය sada tarunai jeevithaye අද සිදිරි කල ඔ早හිපි thumbnails <muchas> වපුරන අඳුරද පිදුරු අවුලයි මත දෙට නපුර වපුරන අඳුරද පිදුරු අවුලයි මත කඳුරු කුපුරයි හද දුලා urudisuwa thatisulagama nanduwi mage susumata andagasana turu prathama premaya sada tarunai jeevithae adasidunikala prathama premaya sanduru k